Igen, a vélelke beálltakad ők, ennek a kórusnak a parúdja. Egyébként még százan vagyunk, mert a nevünk is mutlakjuk, hogy százszor szép, száztagú, parúd, gyermek és kintősági dalakőd. Hirdetjük azt, hogy a hagyományos és a parúdtságunknak a megtartása nagyon fontos főleg a fiatalok számára, hogy ezt tovább adjénk az utóbornak. Az Erdélyi Szent Egyház is száztagú kólusnak a Hagyományainak alapoztuk, és így alapítottuk meg a kórusunkat, a város, valós, városok, városok, valóságban a szépségvárosok gyermekeiről, övetségekből és tanulóiból. Ma pedig hazám-hazán című dalokat önöknek előadni, a Csiczenek kísérletével. Fogadják szem. hogy jobb köszönjük nektek aranyossakra, olyan szépen, egy fiatal. Még az, hogy a iszteretünkre így ezt a szétvéneket, a szemmiseinekért, és akkor így még, még jobban megajánlítottak, hogy bennetek el a szétvénekre. A másik pedig, hogy én szerintem a bírmálkozóink nyertek fel köbben, azért nem mondjuk, mondjuk szerintet volna nekik a program. Így meggyújtottak a istennek, hogy így járták össze, és lássák, hogy így kell is elkegyebb a kamarkoztatni, amit kaptak kérdelemet a istennek. Hogyan? Ki így választ, keresztek az ihatástak, ugye azt jelenti jó énekés, támzor, énekvarva, és neki felzi, és anyám, hogy neha ne legyen ne évesen, is így tovább, hanem útjuk végén, hogy beszereltünk a tanulságtól, 21 évesen, akkor nőstudia, melyik éves lány, 18-20 évesen. Á, most nagyon fontos volt ez akkor, de még egy kis szó, azt jelenti, hogy úgy alakhozzá az el hogy a Szent Kerek Isten segítsen, Isten segítsen lenneteket, hogy igazi, keresztény, jó családot tudjatok alakítani. nagyon szeressétek egymást, és ez a szeretetben megtaláljátok a egy nagy boldogságot. Ezt kívánok mindig, és tartsatok ki az áldozathozakkal, mert ezt áldozathozatok, és összetartatok, ugyanakkor hogy csodálatos, hogy elmúlva örömet szerezték más. Tak, tak, tak. Maja, A testvéreik. nem először vagyunk már itt többen is a kárpén anyán, de hála is, most is itt lehetünk. megye két városa, Balas a bármelyik hogy a 47-es választ. ugyanaz a leghátrányosabb helyzetű várossá de végig is, hát a, most is az a megeszékeny, Balaságban pedig a legvitálisabb város negyen megében. Györgat földes oda Balassa család, Balassák két Balassa pálon ékeset, az egyik büspök a másik pedig apostoli dró, aki a kapjói szervatjától megkapta a Szent Felicián a Őskeresztény értamon nevekjéig, amit annak, hogy idején 1759 hatalmas nevettel hoztak a kékkői bárba a és ma is látható, hogy egy bázú kristály üveg koporsultak az Őskeresztény értamon a nevekjé. és ez a gróf, pár, balasapár, 16 templomot épített, vagy épített indiá, és ahol lelomózott a titulus, ott Szent Anna tiszteletére épített a templomot, ahol pedig megvan, és nem Szent Anna fotodat, pedig oltárt emelt Szent Anna tiszteletére. így balasagyarmaton is egy kiváló, franc Anton Malberts festművédel ékes Szent Anna oltárnak. Régen egy régi hogy mindig, ilyenkor sok lavakocsi volt, meg sok nagymama, és a Szent Mise az volt a voltálunk, tehát a volt Szent a volt Szent a ünnepé. És ezt mi, 1996 ban a 9 Szent Mónak alkalmából mindegy köznemzeti társadalmi ünnepéig szántuk, és azóta van Szent Mónak ünnepi Paulus mindig egy főpakot hív meg a helyi és szabad térben a Fő utcán a ünnepi menetben a múzeumhoz megy, megy, megy majd a Szabaténi és hát innen Bélvidékről is talán már többször is volt a Kupusi hogy ahol ugye a palunc kirajzású a település nagy része, és, és hát e, általában a paluncsár járó aljáról kirajzott is voltak már, és ez mindig egy ilyen nagy ünnep, meg, meg, meg uh, imádság, hogy szent annal járjunk, hoznak a magyarság, legyenek, újra előtt gyermek, legyenek hívő nagy akik az egész családot összetartják, és legyen összetartó nemzeti. Hát idén, Július 24 én lesz a Szent Akanon neki panóczkocsunk, és micsoda nagy öröm lenne nekünk, ha ugye az vasárnap, de talán nem azon a vasárnap, Ha nem azon a tartják az itteni Szent akkor nagyon-nagyon boldogok lennénk, ha eljönne egy közösségnek egy, egy, közösség, egy, egy magja, és részt vennének a Szent Tampagnyi Bolozbocsokat. Hát ha lehet, akkor legyen így, ha nem lehet, akkor lélekben leszünk egy szécheny pedig. Széchenyi Tabás, aki Károly Róbertnek hűséges híve volt, és nagy főrangú nemes lett, Erdély Vajda, országyhívó hatalmas birtoktestnek a baszlája, és a Széchenyi a felviráhoztatója. Széchenyi Pasténak az építtetője, most már Balon Pastén, a kincsenésze őrzi a 14. századot, és onnan több főpapot bocsátott ki Szétségi városa. Így Szétségi Györgyöt, Szétségi György Eszterbúni érse, a bíboros, kiváló főpap volt, és az ő érdemeire a Szétségből származó Széchenyi család az öccse nemességet kapott. És így aztán e, főrangú családnál vált, és a Dunán vetették meg a lábukat, a Szécségi Dagon túl, és hát leadták ad, a legnagyobb magyar, meg Szécségi felelősséget, aki a Nemzeti Intézményt, tehát az édesapjának Nemzeti Intézményt alapította. Emellett pedig Szécségi adta kis dibeneleket, egyen puszkökét, ugye a híres, énekes könyveket a kibocsátói a közel Szécheny van a hajban, Lajos Lajos Dula felé dulaferénvári püspököt, aki később Kavocsa érseket. Nagy-nagy növénytani tudós és mecénás. Ő neki köszönhető a Nemzeti van a növénytárnak tanít, a kosztálya szerveződése, tehát annak is. És ő az, aki a vincés növéreket megtelepíti Széchenyben. Ferencesek ugye már 1332-től ott vannak, három kivételen, kétszer a kétszer török miatt jelentettben itt, egyszer pedig a kommunizmus is őket. De ismét ott van a ismét vitális az élet Széchen olyan, hogy a végzés nővérek helyett a klariszák jöttek, és a, a Ferences szegény gondozó nővérek. És a ferences szegény gondozó nővéreknek. Szent Monttalai Pikulusunk kápolnája van, úgyhogy őnek is most van a búcsújunk, amikor ott vagyunk, akkor együtt is vagyunk. Úgyhogy ilyen szép, a a szívét adó területről jöttünk, a palócokra azt mondják régő a hogy a palócok azok mindig katolikusok voltak és mindig vallásos Úgyhogy Úgyhgyekszik lenni földönni és hát a kívánni be a, a barátomat és a Kórus vezetőnek képholoknak. Mondja, hogy